بھائی غریب اور یو آئی ایم آئیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے رائز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم ٹی پی لنک ٹی آر ڈبلیو اے باون دس جی بی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں جس کو ہم اکثر زبان میں کہتے ہیں بونجہ دس تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کا آئی پی کرنا ہوگا اس کے اوپر ڈیفالٹ آئی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں تو ادر وائز ڈیفالٹ آئی پی یا تو 192.168.0.1 ہوگا اور اگر ان میں سے نہ ہوا تو وہ ہوگا 192.168.1.1 ان دونوں میں سے 52 دس کا ایک ہی آئی پی ہوتا ہے اس سے زیادہ یا الگ نہیں ہوتے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے کس طریقے گئے ہیں یہ وائی فائی کے سگنل بھی شو کروا رہی ہے میں نے اس کے سگنل تو نہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا کیونکہ میں اس کا پاسورڈ بھول چکا ہوں تو میں نے کیا کیا اس کو میں نے اپنے وائر کے ذریعے ڈائریکٹ کنیکٹ کیا ہے ڈائریکٹ کنیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آئی پی دے رہا ہے 192.168.1.1 کی اس کے لیے کیا ہے کہ اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے بعد ہم ٹیب بار جائیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے ون نائن انٹر کیا یہ ٹی پی لنک اوپن ہوگی اس کو اس نے ایڈمن پاسورڈ نہیں پوچھا کیونکہ میں نے پہلے چیک کیا تھا ہم اس کو دوبارہ چیک کر ون 192.168.1.1 تو یہ ہم اس کا ایڈمن پاسورڈ پوچھ رہے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہارڈ وائز کا ایڈمن پاسورڈ ایڈمن ایڈمن ہی ہوتا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ بھی تو یہ اس کا مین اسٹیٹس اوپن ہو گیا ہے جس میں وہ سب سے پہلے تو مجھو کروا رہا ہے ٹی پی لنک کو اس کا فلم ویئر بتا رہا ہے فلم ویئر کون سا ہے ہارڈ ویئر ویژن کون سا ہے اس کا میک اپ کیا ہے آئی پی ڈریس کیا ہے سب ماسک کیا ہے یہ تمام تر چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہے اس میں اپریشن موڈ کو کیا کیا ہوا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ میں نے سسمنٹ بنایا ہوا ہے سسائ دی دی ہوئی ہے اس کے بعد چینل دیکھتا ہے موڈ بتایا بنایا ہوا ہے میک اپ ڈریس بنایا ہوا ہے اس کا جو شو کروا رہا ہے اس کا اس کے اوپر ٹریفک بتا رہا ہے کہ سینڈ کر رہا ہے یہ رسیو نہیں کر رہا ہے یعنی کسی کوئی چیز مل نہیں رہی اور سینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بٹ نیٹ نہیں چل رہا ہے اس کے اوپر اور سسٹم اسٹارٹ اپ جو سسٹم اپ ٹائم ہے یہ کتنی دیر سے آپ ہے دو منٹ اور سینتالیس سیکنڈ سے یہ آپ پہ ہیں اس کی آگے سیٹنگ آ جاتی ہے اس کی ہیلپ بھی یہاں پہ یہ اسٹیٹس کی ہیلپ ہے اس کی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے کسی اسٹیٹس آل انفارمیشن از ریڈ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اگر انفارمیش کرنٹ اسٹیٹنگ کا کنفیگریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام کی تمام انفارمیشن کو آپریٹ کر لیں اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وائرڈ ویریڈ نیٹورک دی فالوئنگ از دی انفارمیشن اور ویریڈ لین سیٹ آن دی پیج کیا آپ اس کی ویریڈ نیٹورک کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس لیے کیا ہے کہ کرنا پڑے گا میگا ڈریس ایڈ کرنا پڑے گا آئی پی ڈریس ایڈ کرنا پڑے گا سب نے ماسک ایڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتی ہے وائرلیس دیز آر دی کرنٹ سیٹنگ آر انفارمیشن آف وائرلیس ایز دی وائرلیس basic setting وہ so, وائرلیس کی بیسک سیٹنگ ہوگی وہاں پہ جا کے ہم اس کی وائرلیس سیٹنگ کریں گے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے وائرلیس ریڈیو بتا رہا ہے آپریشن موڈ بتا رہا ہے ایس ایس بتا ریموٹ میک بتا رہا ہے چینل بتا رہا ہے موڈ بتا رہا ہے اچھا اس کی ایک اور خاص بات بتا دوں کہ یہ اگر آپ آؤٹ ڈور لگانا چاہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی سگنل اسٹرینتھ ڈبل انڈینا ٹریپل انڈینا سے کافی زیادہ ہوتی ہے یہ ٹی پی لنک کا ہے اس کے علاوہ ٹینڈا کا بھی آیا ہوا ہے انہوں نے تو پانچ کلومیٹر میٹر اوپر لکھا ہوا ہے لیکن آئی تھنک وہ ایک کلو میٹر تک ٹھیک ورک کرتا ہے تو اس کے لیے ایک وہ یہ بھی بہت ہے کہ ایک کلو میٹر تک اگر وہ ٹھیک مارک کر جائے تو اس کے آگے وین کی سیٹنگ ہے پیرامیٹر اپلائی ٹو دی وین انٹرنیٹ پورٹ آف دی راؤٹر یو کین کنفیوزر دین آن دی نیٹ ورک وین پہ ہی آگے میک اڈریس اس کا گا آئی ٹیسٹ آ گا سب نیٹ ماسک آگے آن لائن ٹائم ہے آگے ٹریفک اسٹیٹس بتا رہا ہے دی سسٹم ٹریفک اسٹیٹس کیا ہے بائٹس میں آ جائے گا دی سم آف بائٹس ہیٹ آؤٹ اور سیو فروم لینڈ سے وہ ریسیو کرے گا اس میں سینڈ کرے گا پیکٹس آ گے سم آف پیکٹس ہیٹس ہیں آگے سسٹم اب ٹائم آ ہے اس میں دی ٹائم آف سسٹم رننگ سائنس سنس اٹس فاورڈ آن اور ری क्लिक द रिफ्रेश बटन टू गेट दी लेटेस्ट स्टेटस एंड सेटिंग ऑफ दिस्टम रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करें आगे आ जाए इसकी ये बेसिक सेटिंग थी आप सेटअप में आ जाते हैं इसमें क्या बता रहा है कि सेटर विल टेल यू हाउ टू कन्फर्गर द बेसिक नेटवर्क पैरामीटर क्या आप अपनी कन्फिग्रेशन इसकी बेसिक कन्फिग्रेशन इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं वैसे कंटिन्यू करें नेक्स्ट करें हम नेक्स्ट पर जाते हैं یہ آگے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس کے اوپر کیوں چلانا ہے ایکسس پوائنٹ کلائنٹ ڈاکٹر کے اوپر آپ نے چلانا ہے یا ایکسس پوائنٹ ڈاکٹر کے اوپر آپ نے چلانا ہے یا ایکسیس پوائنٹ کے اوپر چلانا ہے میں اس کو ایکسیس پوائنٹ کے اوپر چلاتا ہوں دین نیکسٹ کہتے ہیں اب وہ مجھ سے اس کا سوسائٹی اور ریجن جو ہے وہ پوچھ رہا ہے اس میں میں نے ایس ایس آئی ڈی دیا ہوا ہے پاکستان کنٹری سلائٹ کی ہوئی ہے آٹومیٹک کی ہوئی ہے دین نیکسٹ کروں گا یہاں پہ فنش کروں گا تو بومٹر یہ ریبوٹ ہو کے چلنا شروع ہو جائے گا اب اس کے اوپر یہ کیسے چلے گا وہ ایسے چلے گا کہ اس میں ایک پورٹ ہے پی او ای کی اس کی چھوٹی سی ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں ایک لین کی پورٹ ہے میں اس لین میں نیٹ کو ایکسیس حاصل کروں گا تو یہ اس کے اوپر چل جائے گا آگے پر کرا, کلانٹ, آ جاتے ہیں ایکسیس پنٹ کلاؤنٹ کلانٹ راؤڈر اس کو ہم کلک کریں گے نیکسٹ تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ٹریپل پی او ای کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں ڈائنامک آئی پی کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں اسٹیٹک آئی پی کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں اگر میں ٹریپل پی اے کے اوپر چلاؤں گا تو وہ مجھ سے یوزر نیم اور پاس پوچھے گا اگر میں ڈی ای سی پی کے اوپر ڈائنامک آئی پی کے اوپر چلانا چاہوں گا تو وہ مجھ سے جسٹ آنلی on اس کا ایس ایس آئی ڈی اور پاسورڈ پوچھے گا جو وائی فائی کا ہوگا میں اس کا یوزر نیم اور پاس پوچھے گا اور ڈائنامک آئی پی میں جسٹ آنلی on اس کا وہ ایڈ اس کا سوری وائرلیس کا پاسورڈ پوچھے گا اور ڈائریکٹ اس کے اوپر چل جائے گا لیکن اس کی لائن کی جو سیٹنگ ہے اس کو لائن کی جو پورٹ ہے اس کو ہم اس کے نیٹ کے ساتھ کونیکٹ کریں گے آگے سٹیٹک آئی پی میں آ جائیں جس میں بھی آپشن موجود ہے یہاں پہ آئی پی ڈریس کے اوپر چلائیں گے یہ آئی پی ڈریس دینا پڑے گا سب نیٹ ماسک دینا پڑے گا ڈیفالٹ گیٹ وے بتانا پڑے گا پرائمری اور سیکنڈری ڈی بتانا پڑے گا دین نیکسٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے نا راؤٹر ریبوٹ ہو جائے گا اس کے بعد آ جائیں جی آئی اے پی راؤٹر اس کے اوپر کیا ہے کہ اف یو چوز اے پی راؤٹر موڈ ٹو سیو دی آل کنفیو ہن دی لینڈ پورٹ ول فنکشن ایز وین پورٹ اس کی لینڈ پورٹ ہے وہ فنکشن وین پورٹ میں کنورٹ ہو جائے ان دس موڈ یو شوڈ کنیکٹ دی بائی وائرلیس ٹو مینیج آف دس اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کا کو کریں گے تو آپ کی وین پورٹ جو ہے لین پورٹ جو ہے وہ وین پورٹ والا کام بھی دینا شروع کر دے گی اس کے اوپر بھی آپ اس کے نیٹ کو انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جائیں جی ہم بیسک ہم اس کو ایکسیس پوائنٹ کلائنٹ ڈاکٹر یا ایکسیس پوائنٹ ان دونوں کے اوپر ہی چلائیں گے پریشن موڈ آ جاتا ہے اس میں وہ یہی چیزیں پوچھ رہا ہے وہ اس نے تھوڑی سی کلیئر کر کے بتا دی ہے کہ کلائنٹ ڈبلیو ایس پیو کے اوپر کلائنٹ ڈاکٹر کے آپ چلائیں گے یا وائرلیس بروڈ کے اوپر چلائیں گے یا ایکسیس پوائنٹ کے اوپر چلائیں گے آگے آ جاتا ہے نیٹورک اس میں کیا ہے کہ آئی پی ڈریس چینج ہو سکتا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی آئی پی لگا سکتے ہیں لیکن لگانے آپ نے کوئی بھی ایک ورڈ لکھا ہے اس میں آپ نے ڈاٹ کا دینا آپ کو لازمی ہوگا وہ بے شک آپ کوئی بھی لکھ لیں یہ جو ڈاٹ دینے وہ لازمی ہے اس کے بعد آ سب نیٹ ماسک آٹو سلیکٹ ہو جاتا ہے گیٹ وی اگر دینا چاہیں تو دیتے وہ ہوتا ہے اس کا ڈیفالٹ گیٹ بھی ہوتا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ لیں اگر اس کا یہ میک میڈریس بتا رہا ہے یہ آگے ورک کی ہیلپ بھی بتا رہا ہے یہ اس کا ماڈل بھی بتا رہا ہے اس میں ساتھ آگے آ جائیں وائرلیس وائرلیس کی سیٹنگ ہے ایس ایس آئی ڈی میں نے دی ہوئی ہے وہ پوچھے گا آپ سے ریزن بتائے گا چینل بتانی ہے پاور بتانی کتنی میکسیمم رکھنی جتنی بھی ہو جائے جتنی بھی ہو جائے میکسیمم آپ نے رکھنی ہے آگے موڈ آپ نے وہ بھی میکسیمم بھی رکھنا ہے سیو کر دینا ہے آگے وائرلیس موڈ بتا رہا ہے کہ آپ نے ایکسیس پوائنٹ کو انیبل کرنا ہے کلائنٹ کو کرنا ہے رپیٹر کو کرنا ہے یونیورسل رپیٹر کو کرنا ہے برج کو کرنا ہے یا آپ کی اپنی مرضی آپ نے اس کو کس کے اوپر چلانا ہے اگر سیکورٹی سیٹنگ آ جاتی ہے یا کرنی ہے یا ڈبلو اے اے ڈبلیو ای پی کے اوپر کرنی ہے ڈبلو اے کے اوپر کرنی ہے کے اوپر کرنی میں نے اس کو مکسڈ کیا ہوا ہے کیونکہ پہلے بتایا کہ مکس ہی ٹھیک رہتی یہ یہاں پہ آپ اس کا پاسورڈ انٹر کریں دین سیو کر لیں گے آگے میٹ میک فلٹرنگ آ جاتا ہے آپ میک فیلٹر اس کو لگا سکتے ہیں آگے وائرلیس اسٹیٹکس بتا دیتا ہے وائرلیس اسٹیٹکس میں آ جاتا ہے کرنٹ کنیکٹڈ وائرلیس اسٹیشن نمبر ہے یہ کس کے ساتھ کتنے وائرلیس کے ساتھ ڈیوائسیز کنیکٹ ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈسٹنس سیٹنگ آ جاتا ہے اس کی ڈسٹنس آپ نے کتنی رکھنی ہے ہے انڈور رکھنی ہے یہاں آؤٹ ڈور رکھنی ہے ڈسٹینس یہ کتنے کلومیٹر تک رکھنا ہے آپ نے زیرو سے لے کے باون ایشاریاں سکس کلو تک کر سکتا ہے ڈسٹینس نے میں نے فور کیا ہوا ہے یہاں پہ ٹین کر دیتے ہیں سیو کریں گے تو رپورٹ ہو جائے گی ہم بعد میں کر لیتے ہیں اس سے یہ آ جاتا ہے انٹینا گین انٹینا الائنمنٹ ہے آپ اس کی کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آؤٹ پٹ مونیٹر ہے وہ یہاں پہ آپ کی وہ آؤٹ پٹ بتائے گا کہ کتنے ایم بی بی ایس کا ڈیٹا اس میں سے گزر سکتا ہے اور گزر رہا ہے آگے اسپیڈ ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ اس کی ڈیسٹینیشن آئی پی دیں گے یوزر آئی یوزر دیں گے پاسورڈ دیں گے تو آپ اس کو رینٹ ٹیسٹ کریں یہاں پہ آپ کو بتا دے گا ٹرانسفر ڈیٹا کتنا ہو رہا کتنا ہو رہا ہے یہ اس کی وائرلیس کی سیٹنگ آگے آ جائیں اس کے ڈی آئی سی پی میں ڈی آئی سی پی میں میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو انیبل کریں گے تو آپ کے موبائل کے اوپر یہ آٹومیٹکلی ہی سلیکٹ ہو جائے گا اس کی آئی پی اور اس کے اوپر نیٹس کرنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کو ڈسیبل کریں گے تو تمام تر موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ جو اس ڈیوائس کے ساتھ آپ کنیکٹ کرنا چاہیں گے وہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے ان کو آپ مینول آئی پی دیں گے جیسے یہاں بھی میں نے جا کے دی ہے آئی پی بھی فارم ہے تو آپ بھی اس میں جا کے اس کو مینول آئی پی دیں گے وہ دینا لازمی ہوگی ادروائز اس کے اوپر بہت مشکل سے کنیکٹ بلکہ کنیکٹ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بہت ہی مشکل سے ہوگا تو لہٰذا اس کو ہم نے رکھنا ہے آگے یہ ڈی ایس سی پی کلائنٹ لسٹ آ جائے گا اس کے ساتھ کتنی ڈیوائسیز اٹیچ ہیں یہ ڈیسک ٹاپ ہے میرا ایک لیپ ٹاپ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ لی ٹائم کتنی دیر سے یہ چل رہا ہے ایڈریس ریزرویشن ہے آپ اس کو میرا ایک ایڈریس ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد سیٹنگ یہ سیٹنگ کچھ مزید انفارمیشن اس میں بتائی گئی ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے تھریشر ہولڈ بتا رہا ہے فیگمنٹیشن تھریشر ہولڈ بتا رہا ہے یہ کچھ چیزیں پچیدہ ہیں جو میں نے بھی نہیں ابھی تک اس کے بارے میں سرچ کی نہ ہے مجھے اس کا علم ہے آگے انٹینا سیٹنگ ہے ورٹیکل ہے ہوریزینٹل ہے ایکسٹینڈر ہے آپ کیسے کرنا چاہیں جیسے آپ کی مرضی ہے اس کے نیچے جو جا آ جاتا ہے ایل ای ڈی تھریشر ہولڈ ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ کے جو ہے نا اس ڈیوائس کے اوپر تین چار ایل ای ڈی چل رہی ہیں جس میں اگر تو اس کے سگنل مائنس فور تک بن رہے ہوئے تو وہ ایک بنائے گی اگر اس کی سگنل اسٹرینتھ زیادہ ہوگی اس کو پاور زیادہ مل رہی ہوگی یعنی کہ جو جس کے ڈوائس کا نیٹ آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کے اوپر دو چلیں گے اگر ایل ای ڈی کی تھرٹی تھری سے زیادہ سگنل نوائز ہوگی تو چاروں کی چار ایل ای ڈی چلیں گے اس کے اوپر ڈیٹا بھی یعنی ڈیٹا سے مراحت کہ کے اوپر نیٹ بھی اچھا چلے گا ایس این پی ہے وہ آپ سے دیکھ لیں کمیونٹی لسٹ ہے اس میں آپ نمبر ایڈ کر سکتے ہیں کمیونٹی پبلک ہے کرنا ہے ایکسیس موڈ کون سا رکھنا ہے اسٹیٹ کون سا کرنا ہے اسٹیٹس کون سا کرنا ہے موڈیفائی کرنا چاہیں تو آپ اس میں کر بھی سکتے ہیں آپ اس کے کچھ سسٹم ٹولز ہیں وہ جس میں سب سے پہلے فلم ویئر ہے فلم میں اپ گریڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ شویز فائل پہ جائیں گے یہاں پہ اس کا فلم ایڈ کریں گے اپ گریڈ کر دیں گے تو اپ گریڈ ہو جائے فیکٹری ٹو ڈیفالٹ سیٹنگ میں ہم اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو ریسٹور کریں گے تو اس کی تمام تک سیٹنگ ڈیفالٹ میں ہو جائے گی جس ساتھ میں بتایا بھی ہوا ہے کہ بٹن کسے ریسیٹ کریں گے یا اس کے ساتھ ریسیٹ کریں گے تو اس کی تمام تک تمام سیٹنگ بائی ڈیفالٹ ہو جائے گی جس میں یہ یوزر نیم بتا رہا ہے یا ہیڈ میم بتا رہا ہے اس کا ڈیفالٹ آئی بھی بتا رہا ہے 192.168.1.254 نائن اس کے اوپر ایسی اوپن ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد بیک اپ اینڈ ریسٹور ہے کہ آپ اس کی سیٹنگ بیک اپ کر سکتے ہیں اس کو سیو کر سکتے ہیں بعد میں ڈیوائس اگر ریسیٹ ہو بھی جاتی ہے تو آپ وہی سیٹنگ دوبارہ اس کے اوپر لگائیں گے تو ریسٹور کریں گے تو وہی سیٹنگ سے لگ جائے گی پنگ واچ ہے یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے اس میں اس میں انیبل کرنے کے بعد یہاں پہ آئی ایڈریس دیں گے جس کے آئی پی کے ساتھ اس کو پنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ٹائم سیکنڈ بتائیں گے کتنی دیر تک ہوگا اور یہ فیل اکاؤنٹ بھی بتانا شروع کر دے گا کہ یہ کتنا فیل اکاؤنٹ ہے آگے ایک ریبوٹ آپشن ہے کہ اوپن آؤٹ ڈور لگ لگی ہوئی ہوتی وہاں تک صحیح آسانی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر جا کے اس کو ریبوٹ کر دیں گے آگے پاس ورڈ چینج کا آپشن ہے اس میں یہ ایڈمن کا پاسورڈ ہے اولڈ یوزر نیم ایڈمن पासवर्ड ہے پاس ورڈ بھی ایڈمنی ہے نیو یوزر نیم جو لگانا ہے آپ نے لگا سکتے ہیں پاسورڈ لگانا لگا سکتے ہیں یہ کنفرم پاس ورڈ بھی لگانا ہوگا سیو کریں گے تو پاس سیو ہو جائے یہ ساتھ میں بتایا بھی ہوا ہے ہندسے کتنے ہونے چاہئیں ایڈمن پاس ہے دی یوزر اینڈ پاس ورڈ مسٹ بی بائی ڈیفالٹ تو پھر وہ ایڈمن ایڈمن ہی ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہی ہوتا ہے کلک دی سی بٹن کریں گے فنش ہو جائے گا کلیئر بٹن کریں گے تو کلیئر آ ہو جائے گا اس کے بعد آدمی یہ سسٹم ہو گیا ہے کچھ سسٹم کی انفارمیشن ہے اگر آپ یہ وہ کرنا چاہیں ڈیل انفارمیشن لینا چاہیں تو لے لیں لیکن है اس کا فائدہ نہیں اتنا دی ڈیوائس انشلائز سکسیزفل ہے ڈی آئی سی پی کیا کر رہا ہے ڈی آئی تھنک مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی چیز رہ گئی ہوگی مزید اگر اس میں یہ ٹو پوائنٹ فور گیگرس ہائی پاور وائرلیس آؤٹ ڈور بھی یہ ٹو پوائنٹ فور کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے موبائل کے اوپر سگنل چل رہے ہیں جیسا کہ آپ کے وائرلیس کی سیٹنگ آ گئی سوری وائرلیس کی سیٹنگ کہہ رہا ہوں وائرلیس کے سگنل آ گئے یہ سم کے اوپر آپ کے زونگزون جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جو آ فور وی کارس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ لیپ ٹاپ میں موبائل میں اس کے بعد آ جائیں یہ موڈم میں یہ جتنے بھی ٹی پلنگ وغیرہ ٹینڈا وغیرہ ہیں یہ ٹو پوائنٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے ایک اور فریکوینسی ہوتی ہے وہ 5.0 کی فریکوینسی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دور تک جہاں پہ رینج زیادہ ہو وہاں پر پھر 5.0 کی فریکوینسی استعمال کی جاتی ہے اور اس فریکوینسی میں بھی مختلف ڈیوائسیز ہیں جیسا کہ اگر ایک کلومیٹر تک استعمال کرنی ہے تو وہ لگ ڈوائس ہے دس کلومیٹر تک استعمال کرنی ہے اس کی لگ ڈوائس ہے ہر ڈوائس کی الگ الگ سیٹنگ ہے الگ الگ جو ہے وہ کنفیگریشن ہے یعنی کہ اور کیا کہتے ہیں کہ سگنل رینج وہ الگ الگ ہی ہوتا ہے یہ 2.4 ہے وہ 5.0 پوائنٹ کی ہوتی ہے یہ جی کمپنی والوں میں لگائی بھی ہوتی ہیں جیسے زونگ جہاز انہوں نے اپنے اپنے ٹاور لگائے ہوئے ہیں اور اوپر بڑی بڑی ڈیوائسیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اس میں 5.0 پوائنٹ کی بھی ہوتی ہیں جو گول سی ہوتی ہیں اور جو لمبائی رخ ہوتی ہیں ورٹیکل شیپ میں وہ ہوتی ہیں 2.4 گیگا فور کے اوپر کام کری ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکس فار واچنگ